أحمد الله لهذا الحضور الكريم من مدينة الحمامة البيضاء. بدءا أتقدم بالشكر الجزيل للاتحاد الأدباء الدولي في شخص رئيسته بالمغرب المبدعة الصيادة ملكة جبلي. الشيء الكثير. بجعل هذا المكان ينطق صردا وشعرا ونغما وريشة. كما أنه يشرفني اليوم. باسمي، لكنني أحمد رسالة نيابة عن رئيس رابطة أدباء وأدباء شمال المغرب، وكل عضواتها وأعضائها. إن تواجد الرابطة بهذا الاحتفاء، وبدعوة من رئيسة الاتحاد الأدباء الدولي، هو تواجد يدهم كل المبادرات الجادة، القيمة من جهة. وكذا لتأكيد الرابطة لمصالح الجهوي المنفتح على كل أقاليم ومدن ومدن جهة طنجة تطوان الحسيمة. والجدير بالذكر أن الرابطة تعتبر امتدادا لرابطة أدباء الشمال بالمغرب التي كان يرأسها ابن العرائش الراحل محسن أخريف شهيد الثقافة. هذا الامتداد الذي من شأنه سيحافظ على نفس الأهداف وهو المساهمه في النهوض بالمشهد الثقافي من خلال شراكات مع جهات رسميه لدعم الفعل الثقافي وكذا الانفتاح للمؤسسات والجمعيات الثقافيه لتحقيق التكامل والتعاون من اجل توطيد الترابط الثقافي الجاد. وفي هذا السياق لم تتردد الرابطه من المشاركه في هذا التكريم الذي خص به خص به الاتحاد والباء الدولي المركز الثقافي العائش ورموزه المتمثله في السيد أحمد أشقي والسيد إدريس علوش والسيدة أم وهي أسماء تحظى بكل تقدير واحترام واعتراف لما يقدمونه من المشهد الثقافي بالعائش وكما أشرنا سابقا أن رابطة أدباء وأدباء شمال المغرب هي امتداد لرابطة أدباء الشمال بالمغرب فبالتالي هي تحمل لهذا الفضاء رسالة اعتراف انه كان فضاء مفتوحا يحتضن انشطتها الجهوية ويحتضن مبدعيها في انشطة ثقافية وازنة. واليوم هي ستسير على نفس المنوال بحضورها وحضور مبدعيها ليشاركوا في هذا التكريم حيث يحضر معنا نائب رئيس الرابطة الاستاذ الشاعر عبد الرحمن زيوزيو وأمين المال الرابطة المهندس الشاعر سعيد بن عياد